واشرح عليها من الطير المعلي وانت جيتي منين اليوم ياها اني من الباديه رسلوني اهلي واعطوني البهم يبغوني رعاها <تصفيق> ترعين بهن هنا في وسط ارضي ما لقيت شي ارض في الوادي كماها ولفو منك اذا ضروك بهم ماشي اللي بهمي وبروح معاها <تصفيق> عن وش ايش يعني العنوانيقه وعربي في قداها وعدني بطلع باصيح بالزي بجيب لك بوي وامي من فضاها واعوه واه واهوش يدركني وباه وباه بنتك واش بلاها واه واه يدركني وباه وباه بنتك واش بلاها وعوه وعوه ويش بلاها وش هيك <تصفيق> الفصل تقبض يد بنتي حسبتها نيفشه ما حد ولاها رجال من بعدها تسرح وتضوي وخطيبها قايم يتبع خطاها بنت القبايل عزيزه ما تذني لانسان قروي نزل مستواه ادفع العنو لناده عربي ولا اقتلتك ولا بقولها قم قم قم ادفع العنو لناده عربي ولا اقتلتك ولا بقولها هذه خطط ثانيه معاده تمشي هذه خطط تهددت ذرى ما نعد ذاك الذي يشرق تكلمي بالذي تبغين نطقي بقى بتقولين في ذا تكلمي تكلمي تكلمي بالذي تبغين نطقي بقى بتقولين في ذا خافك إذا قلت تضربني وتكسي علي وتقول بنتي قل قطعت أولاها